סדרה של שיחות ומפגשים עם דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. גם יוצר של ספרים, סודות האהבה והקוד האנושי, וגם מטפל ועוזר לאנשים בכאב בעזרת הרפואה האולטימטיבית. תספרי לי על מקרה שריגש אותך בקליניקה שלך בחודש החולף. הגיע לנו איש ממערכת הביטחון, שגם כאבים מאוד מאוד עזים בגבו וברגלו, עם הקרן ש... לא יצטרך לקבל מענה דרך המערכות הרגילות. האתגר הגדול היה זה להגיע למה סיבה הסיבה האמיתית לכאב שלו ברגיל. הוא חשב שזה פריצת דיסק, אבל בעצם זה לא היה זה. בדיוק. אמרו לו שזה פריצת דיסק, ו... ושניסו לתת פתרון לפריצת דיסק, לא יצטרך לתת הפתרון דרך הטיפול הזה. לאט לאט התכווננו לשורש הבעיה שלו. שהגיעה מפריצות, מקום אחר לחלוטין שהוא עצמו לא חשב עליו שבעצם בא מישהו קשל או קשל רגשי שלו מסוים שגם בן אדם קשור כזה אפילו לא חושב על הכיוון הזה ושקיוונו אותו לשם והסברנו לו שבעצם זאת יכולה להיות המקום שהביא אותו למכשלה הזאת ושהתחלנו לטפל בו בצורה מאוד מאוד מסוימת, ספציפית אז, אפשר, אז אפשרנו לו להגיע לפתרון אמיתי ואז הכאבים ירדו והוא היה זו מקסים. רפואה אולטימטיבית, הרפואה החדשה. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך.